Poslední školní den se strážníci, pracovníci prevence kriminality a policisté zaměřují na dohled přechodů do základních škol, kde děti přebírají zvětšení. Zároveň apelujeme na říče, aby od tohoto dne dbali zvýšené patrnosti, protože přece jenom dojde k většímu pohybu dětí i v dopoledních hodinách.